Lovitul de imagine Viorica Dencil pregătește un mega turneu internațional în cea mai bogat zona lumii. Ministrul de Externe, Teodor Mele, subliniere că a nuncat, Mier în Comisia de Politic Externă a Camerei Deputacilor, ce a fost agreată vizită a regelui Iordaniei în România sublinierea IC se lucrează la un turneu al premierului Viorica Dencil în Arabia Saudită, Qatar, Kuwait, probabil sublinierea oman sublinierea Emiratele Arabe Unite. Subliniere nu a subliniat, răspunzând unei întrebria lui Victor Ponta despre riscul afectrii relațiilor României cu statele arabe în contextul unei eventuale decizii de mutare a Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, ce preocuparea pentru dezvoltarea relațiilor cu lumea arabă este una dintre prioritățile programului de guvernare. Din acest punct de vedere, vă spun ce am reușit subliniere IT un lucru: organizarea unei comisii mixte cu Emiratele Arabe Unite, ocazie pe care am folosit-o pentru a organiza o întâlnire cu oamenii de afaceri din Emiratele Arabe, subliniere i cei din România, care s-a soldat cu câteva înțelegeri foarte interesante. Am vizitat patru ceri arabe Algeria, Tunisia, Maroc, sublinierei Libia. Punct avem intenția, am discutat cu autoricile palestiniene, pentru organizarea unei comisii mixte la Bucure subliniere În acest an sau anul viitor sublinierei sperme să ne putem concentra pe câteva proiecte. Avem o vizită greată a regelui Iordaniei în România sublinierei lucrume la un turneu al doamnei prim-ministru care urmează acelea sublinierei traseu ca sublinierei al dumneavoastră, Arabia Saudită, Qatar, Kuwait, probabil se vor aduga oman sublinierei Emiratele Arabe Unite, a anuncat ministrul de externe. Această s-a încheiat partea publică a audierii lui Teodor Mele, subliniere că nu în Comisia de Politic Extern, discuțiile continuând cu subliniere ile